Det, som gør det her fund så interessant, det er, at øhm, igennem de sidste 10 år, hvor vi har fået omkring 30 sejlstamper ind <coughs> til Danife behandling hvert eneste år, så er det altså første gang, at vi har været i stand til at matche det her fund med et dokument, som ligger her på Rigsarkivet. Så øh, man kan sige, at vi har en, en masse dokumenter med, med sejlaftryk, hvor man kan se, hvem der har skrevet under øh, på forskellige skyder og, og handler osv. Øh, og så har vi en, en stor gruppe af sejlestamper, altså dem, som har presset ned i, i en måde eller en varm voks. Øh, og de to ting. Øh, har vi endelig fået et match på nu her. Og den her sejlstampe, som vi står med her i dag, den er lavet af bronze, og øh, den har tilhørt en mand, der hed Niels Krabbe. Sejlestamper, det var øh, middelalderens nemme idé, kan man sige. Det var en dybt personlig ting, som man skulle sørge for at holde tæt ind til kroppen, fordi det var ens underskrift. Altså, når man skulle øh, skifte, når jord skulle skifte hænder, så var, det, så var der ens sejlaftryk der der afgjorde øh, handlen. Hvis man kom til at tabe sådan en sejlestampe der, så skulle man øh, være helt sikker på, at den ikke faldt i de forkerte hænder, fordi den kunne jo simpelthen bruges øh, til at ja, man kunne spille falit på det, så at sige. Vi får jo, som sagt masservis af sejlestamper ind øh, til daneferiebehandling hvert eneste år. Øh, men vi kender ikke rigtig personerne bag, og vi har heller ikke rigtig øh, nogen mulighed for at datere dem andet end sådan meget bredt, at man kan sige, den er den slægt havde en øh, stor i den og den periode og sådan. Øh, og, og faktisk, da vi fik den her sejlestampe ind, så tænkte jeg, ah, øh, skriften, bogstaverne ligner og sådan noget, der kunne være 1300-tallet, i første omgang slog jeg faktisk op i den forkerte bog, fordi jeg, jeg ledte efter sejlstamper fra 1300-tallet. Så tænkte jeg lige inden jeg gik ned fra biblioteket, tænkte jeg, at ah, jeg kan jo lige prøve at kigge i den her med, med lidt yngre sejlstamper. Og så var den faktisk der, og vi kunne se, at den havde været brugt i 1408. Så det er jo en meget præcis datering for nogle arkæologiske genstande, som vi meget, meget sjældent har præcise dateringer på. Så det er så nogle af de ekstra ting, vi, vi får ved at kunne lave de her match, som jo sker virkelig sjældent.